لا من عمر في كتير عمرو بس باسم عمر كده كل عمر هادية اللي كسب له جيمر لوانة قول قول دايما برو لا مزحها وانتبع مجاو ودايمون وانا خلقانه مش لكي يأكل يعني يا جلع والله العظيم والله شكرا 就啊